Det finns flera olika sätt att få in referenser i Sotero och det enklaste sättet är ofta att använda tillägget i din webbläsare medan du gör dina sökningar. Det är viktigt att komma ihåg att Sotero behöver vara igång i bakgrunden för att det här ska fungera. Om vi gör en sökning i en databas kommer vi se hur tillägget i webbläsaren ändrar utseende beroende på vad som visas på sidan. När vi har en träfflista med flera referenser framför oss ser den ut som en mapp. Och klickar vi på den så kan vi välja om vi vill spara en eller flera av referenserna på sidan till vårt Sotero-bibliotek. Om vi istället klickar oss in på en specifik artikel så ser vi att ikonen uppe i menyn nu ändras till att se ut som ett papper. Och det betyder att Sotero känner av att vi nu tittar på en specifik vetenskaplig artikel. Och för att importera den till Sotero så kan vi klicka på ikonen. Nu ser vi i vårt Sotero-bibliotek att artikeln har dykt upp här. På samma sätt fungerar det om vi söker fram en bok i till exempel Libris. Om vi nu tittar på Sotero-tillägget uppe i menyn så kommer vi nu se att den ser ut som en bok eftersom Sotero känner av att vi är på en post för en bok i en bibliotekskatalog. Och om vi klickar på ikonen så kan vi spara referensen till vårt Sotero-bibliotek. Efter att man har importerat något till Sotero är det bra att ta för vana att kontrollera att informationen stämmer. Om man markerar en referens ser man till höger all den importerade informationen. Här ser man till exempel att det är en bok med den här titeln och av de här författarna. Det här är ett exempel på när det ibland kan bli lite fel vid importen. För i själva verket så är det Gabriel Garcia Marquez som är författaren, medan Lina Wolf däremot är översättaren, och det kan vi då ändra här. Så man ska inte lita blindt på att allt blir rätt varje gång, och det är bra att komma ihåg att man kan justera all den informationen som man har importerat. Ett annat sätt att lägga till en referens i Sotero är att skapa den manuellt. Det gör man genom att klicka på plustecknet och sedan välja vilken typ av källmaterial det rör sig om. Man väljer då till exempel att det är en bok och sen fyller man i den information som behövs, så som till exempel titel, författare, år och så vidare. Ett annat sätt att lägga till referenser i Sotero är om man har tillgång till ett ISB-nummer. Då kan man klicka på den här lilla trollstaven och sen skriva in ISB-numret och klicka på Enter. Då söker Sotero mot nätet för att hitta korrekt titel. Och i det här fallet ser ni att den fick en träff på en bok av Astrid Lindgren. Precis som att de flesta böcker har isbn nummer så är det också vanligt att vetenskapliga artiklar har så kallade DOI-nummer. Och har man ett sånt så kan man söka på det på samma sätt. Och här ser vi att vi fick en träff på den här tidskriftsartikeln. Ett annat sätt att lägga till referenser i Sotero är om du har en pdf av en artikel på din dator redan. Då kan man helt enkelt dra och släppa den i Sotero-biblioteket och Sotero hittar då förhoppningsvis informationen om artikeln. Om man gör en sökning i en databas och vill exportera en stor mängd referenser på samma gång så har de flesta databaser en funktion för det. I det här exemplet kan jag välja att först markera alla referenser i träfflistan och sedan välja Export. På så sätt kan jag exportera alla artiklar i träfflistan på samma gång. Hur den här exportfunktionen ser ut beror på vilken databas man använder, men i de allra flesta fall så går det att göra större exporter. Ofta kommer man långt på att använda tillägget till i webbläsaren men det är bra att känna till att det finns olika metoder för att lägga till referenser i ditt Sotero-bibliotek.